В зв'язку з масштабними роботами, які розпочало СКП «Комунальник» та міська влада на вулиці Богдана Хмельницького, ми запрошуємо всіх містян прийняти участь у прибиранні сквериху, який знаходиться позаду мене. Буде забезпечено інвентарем, У кого дома є інвентар сокири, граблі. Будь ласка, долучайтесь. 6 квітня о 9 годині разом зробимо наше місто чистішим.